sarindu na renduna tanvalu mo mandalina una obo matak neti korante mato matak neti una sarindu na renduna tanvalu mo mandalina una obo matak neti korante mato matak neti una දිගර නලස වංගත අදුවි මඬලේ නිඳකට නොඇටිත විත විමුලුරය පානු කලේ දුක් දුරදි දිගර විමුලුරය පානු කලේ අසරඳුන රඳුන sukneti una sarandu randuno tanu o mandala ina una obo matak neti karante mato matak neti una හැ හොකත හෂ鼠 හශර ශිබ��sorryілaggiී හොය වික හළ r incaralon ිබා ගෂෙ හත හිප ඩboro ීගක හහ Ô mig tourlag හෟ theology badly වෙඟ දා වෙත හැ ුණී මා 그 Ἂෙන හිර� සිත හින ිය math hazardous oder as a baby Did you reden from a neurologist? Wcji-m milliards and billions time men Third time i විමන කී යම් පියව රඳ වන්න මුට්ටේ තෑයි උඩු හිතට වැඩි ය ඔබන විමසන්නේ ඇටි තයි අසරඳුන රඳුන තන්වල මෝ මොඬලන මට මතක නැති